Це наш хлібчик. Будемо зараз його викладати на дечку і оформляти нашим хлопчикам, щоб їм було смакувало по-домашньому. Я розмовляю, я ще й вам більше скажу, що я до хліба молюся. Мене бабушка, коли замішувала хліб, вона завжди молилася. Вона читала молитву, ну, в основному отче наш, але в нас є така молитва до воїнів, за воїнів, і ми молимося. Бо хліб – це, ну, це жива душа. Останнім часом більше для військових почув. Для військових, для госпіталя пекла, пекла для родичів, які от приходять військовий додому і от він просто хоче домашнього хліба. Домашнього, колишнього, такого як спеца. Я цю не маю, але духовочка так само випікає гарно, як там. Цей хлібчик у мене з гірчицею. Хліб для військових печу з 2014 року. Був такий період, що возила сама хлібчик, але було такі дві ситуації, що Ну, було трошки страшно, і вирішила вже чисто бути тут і випікати хлібчик тут. Тут же підійшло в мене тісточко наступне, зараз я буду його дозамішувати. Це буде хлібчик наземнятим і з білим кунжутом. Бо хлопчики так люблять, їм подобається, щоб була хоч якась начинка та й по-домашньому. У мене ще є сім'я. Вони мені дуже підтримують. Це мої дочки, мій чоловік, моя мама, наші родичі. Особливо, коли мене брат пішов на фронт, моїй мамі так психологічно було дуже важко. Щоб якось її заохотити, я закупила сітки. Вона першу сітку сплела, вона ніби трошечки так, забулася, так як у ній висало легше, вона почала себе відчувати дуже потрібною. До 40 сіток сплели різного розміру, 9 на 9, 6 х 6, 6 х 3, 3 х 3, Ну я хлопці замовляють. Мені здається, одна людина ну, нічого не вартує. Ми, наша сила в тому, що ми разом. От ми всі разом, як кулак один, як він і мете, і ми так всі разом маємо і працювати. Родина, так, імно родина. От нас родина, це для нас. І навіть мій брат каже, я в першу чергу стою за родину, а родина до родини – це Україна. Зараз будемо готувати опару на наступний хлібчик. Перший раз ідея поставити на хлібчик тризуб, якось так сама по собі. Реакція була хлопців безцінна. Я по фотографії подивилася, які в них очі сіяли, і вони різали хлібчик так, щоб кожному потрапив той кусочок тризуба. Беру той хлібчик, відношу волонтерам, які мають машини, і вони везуть. Хлібчик – це йде безпосередньо до хлопчиків, де проходять важкі бої навіть. Брат мій був на Попаснянському напрямку, зокрема, Попасну вони боронили. Хтось слідкує за новинами війни, то розуміє, яка тоді там ситуація була важка. Але Богу дякувати, він дуже сильний такий хлопак, Що Він, мабуть, нас більше підтримує, ніж ми його там. Він все буде добре, все буде Україна, тримайтеся, не плакати, мамо, не плакати. І так ми тримаємося купочки. Поки хлібчик там ту годину сидить в мене в духовці, я собі помалесеньку радочку за радочком шию, костюм костюми, кавери хлопчикам шиємо теж. Це такі кімори хлопчикам, розвідникам, снайперам. Буває, що замовляють хлопчики, буває, що просто приходять, запитують, чи у вас є. І якщо вона ще ця користь моя допомога, ну, рятує комусь життя, то це, ну, я дуже з того тішуся. До свого рідного села, село Лісоводи, таке малюниче село у нас є. Іду до своєї мами, до свого брата, племінника. Ця дорога, напевно, найрідніша і найдовша. На сьогодні так, третя година ночі, прокинула і зроблю запасочку. Зробила закваску. У ну, мене була годинка часу відпочити і тут тривога. Я вже після тривоги не лягала, спекла їм. а не чотири жіночки, є, чотири хлібчика їм спекла. І це везу їм, зроблю їм сюрприз, такий маленький подарунок. Багажник я загрузила мішок з носочками. Це волонтери мають носочки, які потрібно дошити на машинці і відправити хлопчикам на фронт. — Слідчиком. — Слідчиком. — Слідчика вам спекла, вибирайте. — Дякую. — Дякую. — Так, ну, А покушати можна? — І покушати можна. — Знайомтеся, це моя мама, моя мамуся. Маму звати Надя, це моя сусідка тетя Нюся, а це тітя Віля. Це мої мами і подружки, і родина, і, і, вонячи, і підтримка, і, всі, і все разом. Це, це моя доча старша, це мій племінничок, Сірошка, І там ще одна моя доча. Я розідку бачу, в другій кімнаті сховалася. Настюшка. <пас> і, а ні, це нікузь. Це не це, Кузьма, це, це, це, це наша охорона. Ух, ух, це наша порядку, охорона. Помагаємо нашим хлопцям, нашим захисникам. Трудимося. Як можемо, так допомагаємо. Ну, це наше життя. Руки не складаємо, як можемо, скільки можемо, скільки є сили, терпіння. І з Божою ласкою, з Божою допомогою, син, слушай, так. так. Можна сказати, з самого початку, лютого місяця, 27 лютого, він вже був там. Тяжко трохи, ну, але що зробиш? Місяця служив, але здоров'я, стану здоров'я консували. Медиком був, військовим медиком був. У неділю то ми заводи. сиділи всі на вулиці. Всі. Це дуже було добре. Нічого кого трохи. Ні. А всю заводи. зиму є тут. Все, пристроїлися. Крісло зробили, станок собі такий, а інакше вихідного положення немає. Це <рес> не всі є, немає тіті Зіни в на нас, що Тьоті Люсі. Люсі ще немає. То що їх часом більше є, вони як рукавичка. Одна коло одної і Одні й... ріжемо. Я тако приходю з часом, тут навіть немає де пройти. Боком туди, сюди, або влізеш через ці сітки одне поза другу. Сітки ми закупляли самі. Треба віддати потрібне оцій дитині. Це вона нас всіх організовує, це вона нас всіх цим снабжає. Ми без неї були б нічого тут не зробили. Ну, я без вас нічого, ви без мене, бо ми разом такі сила. Щас на, на на негативних емоціях не можна. Депресія починається. Підтримуємо, друг Бога, дуже важко. Чекаємо, чекаємо тих наших хлопчиків, як не знати чого. Таке, що співаємо калини червоні. рожки на погоняється. А ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу саму країну. «Для вас ми готові все робити, щоб ви тільки нам живі, здорові, з перемогою». «Ми нашому хлопчику пообіцяли, якщо воно приїжджає він з перемогою. Ми робимо стола через все подвір'я і робимо вели великий баль». «Коли почалася ця війна, у нас ще одного дня не було. Перебую, щоб ми не молилися. Це вечір, яка б ти, робота не була тебе, чим ти не була зайнята, ми все лишаємо в 9 днів. Це наскільки нас скільки маска є? 26 чоловік ми виходимо ще, на конференцію, по Ми всі були на зв'язку через вайбер. Це мого брата ще середущого, хлопчик. Дуже хороший, дуже розумний хлопчик, тільки що ножки не працюють, ходити не може. Дитина. Дуже хочу допомагати, дуже все стараюся. Дівчатам передаю тканину, щоб вони, щоб вони сітку в'язали. Я а я допомагаю з ЗЗУ. Закидайте. Ото так, так, так. давай. Склали? Знайшла? Знайшли? Туди, все. Тепер Ми стоїмо. Ми Туди, туди, стоїмо. Опа, стоїмо. Ми стоїмо. Я на кулинах. Хочете, можно ли, можно ли я на кулинах? Вот так. Все. Готово. Я готова. Давайте другу. Станок, станок станок. Да, да. Закидай. А мне теперь-то в туфет и ей. Все. Теперь я. О. Все. Вот она. я піду подивлюся, чи колеска заправлена його. Так, і, і Горіє десь звати Сергійко, ходить в центр реабілітації. В серпні місяці буде вже 14-рочків йому, в сьомому класі вчиться онука З батьком його виховуємо вдвоє, мами немає. Мама залишила. А що ти можеш сказати про свого дядька Григорія? Я дуже знаю, він на мені. І я за нього постійно молюся. І я його дуже люблю. А ти з ним спілкуєшся телефоном? Він дзвонить тобі? Так. Да? А що він тобі говорить? Скоро буде перемога, я приїду, буду гратися з тобою. А я хочу, щоб мій дядя Гриша поскоріше приїхав і та, щоб війна поскоріше закінчилась. Ми тут ставили столики, пеньочки, до нас приходили сусіди одні, приходили через город інші сусіди. І ми тут сідали, у в нас тут були вечорниці. Це наше місце відпочинку, таке наше, я не знаю, як правильно сказати, духовне місце, наш рай маленький. Брата мого така я мрія, що після війни він от не хоче нікуди їхати, не хоче ні за кордон, не хоче от, каже, от, в Карпати на море десь відпочити війні. Він хоче от, домами сюди в садочок, на наші місце, щоб зібралися ми всі, так як колись. Не для того ми сидимо раді цього, щоб так просто, бо я хочу допомогти. Ні, для цього хочу, щоб всі діти, всі наші воїни, всі наші захисники, які ми тут спокійно спимо, спокійно дихаємо тим світом. Не того ми не бачимо, що бачать вони, що вони переживають, як для них це тяжко. Але ми за них молимося, за всіх, за всіх воїн української армії. От, тому що це наші захисники, наші рідненькі всі діти.